باتجاه ارساء سياسات عمويه تعبر عن اصالتنا وعراقاتنا وتعددنا وتنوعنا وقادرة على الدفع لاجل التنميه الترابيه للامام من خلال مشاريع وبرامج يتم تضمينها في برنامج التنميه الجهويه للمرحله المخبره والسلام عليكم ورحمه الله تعالى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تهمش الثقافه ولا تستثمر فيها كثوره لا ماديه. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لوطننا الحبيب والهمنا سبل الرشاد لخدمه هذا الشباب التواطئ الى تحقيق اسس تقدمه ورقيه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد الثالث نصره الله وقيده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لصيد العميل على هذه الكلمه ترحيليه طيبه في هذا الفضاء الرائع الجميل المتميز في هذا اليوم الجميل. وهو كتاب يضم مجموعة شعرية، مجموعة دواوين أنجزتها الشاعرة على مدار ثلاثين سنة أو أكثر. يضم أربعة دواوين موزعة بين رحلات أو أربع رحلات على القصص. رحلة ولادة، ولادة القصيدة ومعاناتها، ورحلة ثانية تضم قضايا مجتمعنا، أحيانا يخطر فيها صوت الجماعة، وفي أحيان أخرى يخطر صوت الذات. للشعرة حين الآخر، يطغى عليها صوت الذات الشعر ورحلة ثالثة، صوت الآخر وصوت المنتهى والتنزلات الاجتماعية للمرأة في, في مجتمع ذكوري. لتستقر رحلتها الرابعة، والأخيرة عند علاقة كان بالذات بالوجود واللكم وإرمال كهنة منه وذلك من خلال استحضار أماكن الحدسة والصلوى طارة في الزوب رابعة وطارة أخرى في حضرة الذاتي إلهي يوحة الغلاف من إدار أستاذ والفنان عبد الحكيم راق إذا اليوم ضيفتنا وصاحبة الباب الاستاذه الكريمه الفاضله والمربيه ومربيه اجيال تكملها كل التقدير والاحترام وشهاده اعتراف احملها على صدري اليوم لكي اوصي لها في هذا الحفل امامها ومسمع الجميع فلك منا ومن من الأجيال التي مرت على يديك كل كل العرفان وكل الحب وكل الود وكل التقدير. الشاعر الرقيقة الملحفة الحس بديعة القرن هي من نوادي مدينة العرائش قامة من قامات اللغة العربية بها حاصلة على الإجازة في العربية العربية وآثارها بتطوان حصل أيضا على دبلوم دار الحديث حسنية في علوم القرآن والحديث بالرباط، خاصة على دبلوم دراسات معمقة في الشعر ونحوه بالرباط، وأيضا دبلوم المدرسة العليا للأساتذة بفاس. مصدر التواصل وتحليل الخطاب في, في المنطقة، عضوية أو عضوا في رابطة الأدب الإسلامي العالمية، أستاذ التعليم كان من تأهيدي أستاذة مؤثرة بمركز تكريم أساتذة للعلائش أيضا صالحة. من أعمالها كتاب توثيقي أدبي حول مدينة العرائش منشورات شعرية ونقدية في صحف ومجلات وطنية وعربية. لها كتاب نقدي موسوم بالتواصل الصوفي في العلم من العبارة هي الإشارة دراسة لسانية بلاغية في شعر ابن فارق إذا المسيرة حافلة بالعطاء، أترك المجال الفسيح أمام الشاعرة التي أقرر استخدامها في هذا المولود الجديد. لا يختلف اثنان حول المؤهلات السينمائية التي تحفظها إقليم العرائش من حيث التراث المادي واللامادي الغني، عندنا في إقليم العرائش مجموعة من المؤهلات. آه منها دار بن مجلول، حمام سيدي ميمون، قبه البنات، ليكسوس الاثريه، مجموعه مجموعه من المؤهلات اللي كتحاولوا نكونوا واحد اطار سينمائي هادي، بالتالي انا التوصيه ديالي يا استاذ غادي تكون اولا بلورة استراتيجيه اقليميه لإنعاش صناعة سينمائية بالإقليم عبر بناء وتجهيز القاعات السينمائيه. ثانيا ربط مستجدات تكوين سينمائي بالتخصصات والشعب ذات الصله بالموضوع، يعني خصنا في الجامعه الملحقه ديال العرائش او الملحقه القصر الكبير تدرس فيها السينما. تشجيع الشباب عبر تيسير عمليه الدعم العمومي لخلق مقاولات ذات طابع سينمائي. يعني خصنا مقاولات سينمائيه شابه كنمولوها ااا آآ باش نشجعوا هذا الصدد بالمناسبه انا خديجة الشرقاوي عضو باللجنه بالهيئه الاستشاريه مع الشباب، رئيسه مركز ليكسوسي لباحثين الشباب من مدينة القصر الكبير وتحيه. المحافظه ديال هذاك هو انه تجبدوا الطريق الرومانيه بين العوايش والقصار هذا راه مسار هذا سياحي ثقافي بمعنى بمعنى كانوا واحد المجموعه ديال المشاريع. هالطريقة الطريقة وهذ اللي حنا فيها صعيب على أنه نحطوا نحطوا نهضرو عليها ب بالتفصيل وبالتدقيق ولكن هاد الاختيار راه مايمكنشي شوفوا راه يمكنش نحدوا واحد اكس استراتيجيك كيقوم على قاعدة منتوج اللي عنسوقوه أو لا عنبيعوه أو لا اش عنديروا له لأنه راه حنا عنسوقوه عنسوقوه في العالم باش يجيبوا عندنا الناس وكذا وهذاك وحنا ما عدناشي ما عدناشي لا العرايش لا القصا ولا في الجمله هي الاستقبال ديال السائحين تالسياحه الداخليه ما نهضروش على السياحه بمعنى أنها هي مواضيع متشابكه متناطره وكنتمناو انهم في المستقبل سبحان الله للمنار مكتبه مثلا للشعباء مكتبه مثلا للوفاء مكتبه مثلا لباب البحر ومكتبة ربما عبد الصمد الكنفاوي ربما قد صفي بالغراض في المغرب الجاي هذا المقترح الاول المقترح الثاني اعادة صيانة وفتح المكتبة الام التي هي مكتبة البلدية وهي مكتبة احتضنت مجموعة من القراء اذا بالتالي يجب ان يتم التعجيل بهذا الامر في اعاده بنائها وفتحها وصيانتها بما يليق بهويتها وذاكرتها الثقافيه والرمزيه ايضا. المقترح الثاني باختصار دعم الكتابه والنشر. شكرا. دائما بينكم وسيكون قريبا بينكم. مداخلتي سوف تندرج بطبيعه الحال في البند المتعلق بالبنيات الثقافيه. وان كانت جمعيه البحث التاريخي والاجتماعي حول القصر الكبير كانت حاضره في جميع المحطات الثقافيه والمبادرات الثقافيه التي شهدتها مدينه القصر الكبير. ولكن سوف اركز على نقطتين اثنتين بدأ العمل فيهما بمبادرة وبدعم من المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير في شخصي رئيسه الحاج سي سيمو محمد سيمون، الورش والمشروع الأول هو ورش التشوير والذي كانت جمعيتنا حاضرة في هذا الورش منذ بدايته وفي استمراره هذا الورش الذي مكن من تسمية عدد من معالم من المعالم التاريخيه والاثريه والمعماريه لمدينه القصر الكبير التي شملت مجاليا مجموعه من من احياء المدينه وزمنيا مجموعه من الحقب ابتداء من الفتره الوسيطيه وصولا الى الفتره الكولونياليه والورش لا زال مستمرا بدعم ورعايه من المجلس الجماعي لمدينه القصر الكبير النقطه الثانيه متعلقه بمركز الاشعاع الثقافي المغربي البرتغالي، سونتر دانتربريتاسيون دو باتريمون. هذا المركز الذي اقيم في دار القايد فيني سابقا والذي تمت حيازته من قبل المجلس الجماعي ويؤدي ثمن حاليا، يؤدي ثمن حاليا والذي تمت تهيئته على اساس ان يصبح مركزا للاشعاع الثقافي المغربي البرتغالي على اعتبار ان هذه الدار احتضنت جثمان الملك سيباستيان لمده ثلاثه اشهر الى ان تم تسليمه بكامل الاحترام والعنايه التي يقتضيها ديننا وثقافتنا وحضارتنا الى الى الطرف الاسباني مما يمكن من ان يكون من ان تكون هذه العلامه جسرا ويعني قنطره بين الضفتين وبين الشعبين المغربي والبرتغالي شكرا لكم المحيدين كذلك درب بجلون هاد التينات كامله حنا ما كان عندنا والو في الصرفيه حقيقه هي هكا الناحية ناحيه ديال التراث ولكن ليه المجلس هذا راه ما كنشكرو شي حيت هو حضار كنشكرو شنو غدنا هذاك التراث المادي يعني شرى لنا ديالنا اللي كان غيمشي شنو به هو ان اللي قال السي رفيق حول برنامج عمل الجهه هو ان يدعمونا الجهات دعمنا باش نزيدوا فنشريوا مصارع لان المجالات الاخرى باعت المسارح باعت سينيمات ما عندناش ما عندناش فين دور الشباب اللي بسيطه خصنا نوعي ولادنا بالفن كذلك مهرجان ديال عبد السلام عامر هذا المهرجان خصو التزئه الوطنيه نظرا للقيمه التاريخيه ديال هذا الفنان المرحوم السلام عليكم لن اخطا في هاجسي الجمالي سواء في مدينه القصر الكبير اللي أمضيت فيها طفولتي ولا مدينة العرائش التي ألهمتني أول نص إبداعي في مجال الكتابة حول الفن ولا حتى لن أخوض في طموحات الجميع وأفكار ربما تم التطرق لها كل بسيراتي أنا أفضل أن أمشي كماندي أريد وأريد بعض النقاط أساسية والذي يمكن انها تكون كارضيه لبعض التوصيات النقطه الاولى هي تكوين او بلوره تكوين او ايام تكوينيه في مجالات الصناعات التراثيه او الصناعات الثقافيه بمفهومها الحديث وكذلك مشكل كاين واحد النقص كبير راه حنا هنا في في السواحل في راش الكبير ديال النقص في الترميم يعني الاختصاصيين في الترميم فكاين مشاريع كاين ميزانيات ترصد للترميم بعض المواقع الاثريه ولكن داك الترميم خاصو شي مواد ما غادي يجي واحد المقاول يعيط واحد البناء فخاص واحد التكوين خاص باش الترميم كتعطالو ديك الصورة اللي كان يكون عليها هذه دي نقطة أولى نقطة ثانية وإن كانت تطرق لها بعض الإخوان المتأخرين وهو مسألة وضع مسارات ثقافية لبعض المواقع الأثرية فكيجي المواطن السائح مغربي أو غيره ولكن ما كيوجدش واحد السيركوي كultural إنه يعني واضح ومضبوط، مطبوع كتيبات طباعة وتمشى سواء من الأصل كبير أو بعائش وتوضح هذه المسارات الثقافية اللي تكمن كذلك من حيث الإعداد التراثي. فهذه كذلك نقطه أؤكدها وإن وإن وإن تم تطور وإن تم التطرق لها وهو وضع ما يسمي ما يسمى بالتشوير يعني التشوير يعني كنجي للمدينه ولكن المواقع الأثريه ما كنعرفهاش شكون اللي غادي يوريها لي؟ اللي كان كنعرفوها جميع ولكن كان مواقع الأخرى اللي معروفه سواء في القصر الكبير خصوصا او بمدينه العرائش فاللي غيجي القصر الكبير غادي يقلب على مثلا الدار الباشا ولا واحد واحد مجموعه من من المواقع الاثريه فين خصو يسول شي واحد باش يوصلو علاش ما يكونش التشوير نعم استاذ مهم جدا استاذ تلاميذ سواء في التعليم العام او الخاص والتحفيز على التحفيز لان لما التحفيز راه الناشئه ما غاديش تحث الاذا يعني. سواء لا شعر ولا كتابه قصصيه ولا روايه ولا شيء لان في الجائحه ديال ماشي نقول جائحه كورونا وانما جائحه العالم الافتراضي الكتاب فقد المصداقيه ديالو نحفزو هذه هاد الناشئه هذ تستمر الثقافه الى ما بعد ست سنوات شكرا صنع. بعد تسجيل مجموعه من صورات مادية ولا ماتي وحنا في جمعيه في هيئه مساواه وتكافؤ الفرص كنا حطنا واحد جوج الاراء استشاريين حول صلبانديرا ودارت باشا هذا الموضوع هضروا فيه الاخوان ما نزيدش نهضر في انايا باش نخلي الوقت الاخوان وحده ياخرين، غادي نتكلم على خلق فضاءات ذاكرة التعليميه هذا اللي نشوفه انا هو مهم ومهم جدا خاصة حنا كنمشيو التلميذ أو ذاك الطفل اللي كنعتبروه هو الخالف ديال هاد الناس اللي كاينين هنا في هذه القاعة اللي مهتمين بالشأن الثقافي. وكنقترح في فضل هذه الفضاءات ديال الذاكرة التعليمية ثلاث أقسام مثلا كنموذج، قسم ديال الصور ديال التلاميذ القدامى اللي على غرار مثلا الضحاك اللي قرا في بنو خلدون، قسم ديال الكتب يحمل الادباء والمفكرين ديال المدينه سواء مدينه العرائش او مدينه قصر حسبه المعلمه تكون كذلك قسم كيضم ديك الوسائل التعليميه القديمه وهنا كالرب وفديك الطفل الوعي الثقافي موازاه الى ذلك الاخوان مجموعه تحتله الطفل الكلبين أساسية وكيفما قلت هو الخلف لا بأس على أن هذه المؤسسه التعليمية ترجع للمكانة ديالها من حيث شأن ثقافي كما تكلموا على هذا النحو هذا كان مقصد على أن ضرورة تواجد المكتبات وتفعيل دور الإيجابي ديالها داخل المؤسسات التعليمية هذه نقطة كذلك إنشاء بعض المتاحف الصغيرة داخل المؤسسات كربي وهذا الوعي والفعل الثقافي لدى الطفل أو التلميذ النقطه <متعت> الثالثه باش ما نطولش غادي نتحدث على مهرجان عبد السلام معالم للثقافه والفنون بمدينه قصر الكبير ومهرجان سبع شموس سبع اقمار هذو واحد الجوج ديال المعلمات الفنيه كنعتبرهم في المدينه وكيستقطبوا العديد والعديد ويعني جماهير كبيره كنتمنى من الجهات المسؤوله اه اه اه اه ترجع الكاميرا شويه ليهم وتعطيهم شويه ديال الاهتمام وشويه ديال الدعم المادي والمعنوي وشكرا. شكرا استاذ. ديال افريقيا هي ورشه غنيه لا حيث الكم ولا من حيث الكيف لا في المداخلات ولا في الحضور. وهذه فرصه اللي تعطاتنا حيت حنا اللي استضفناها في الملتقى. كان ممكن اننا يكون في عمل اخرى ويكون الحضور يعني محدود. ولكن نبغي نقول جوج نقاط اساسيه بشكل مباشر. هذا الملتقى نبغيوا ندخلو للمؤسسه نقترحوا يكون شي متحف جهوي تحترن المدينه ديال العنايش ويكونوا فيه فضاءات ديال عمادات الثميه ويكون واحد المتحف اللي الزائلين لنا الزائرين ديال جميع العنايش وبالتالي كل مؤسسه عندها الطابع جهوي كتسدها على عيش وحنا كالمجلس مستعدين نكونوا احد المتدخلين هذه نقطه النقطه الثانيه اللي هي اساسيه واللي كنقولوا دائما هو العداله المجاليه في جميع القطاعات ولكن اليوم هي مناسبه تنقول العداله المجالية في القطاع ديال الثقافه، القطاع ديال الثقافه من حيث البنيه التحتيه، من حيث التراث الغير المادي، من حيث الدعم ديال المهرجانات ومجموعه من القطاعات، نقطه اخرى اللي مهمه جدا هو الحرص على يعني على تضمين كل ما له علاقه بالثقافه، بالتراث، بالصناعه التقليديه في الصفقات العموميه ديال الجهه وديال باقي المؤسسات وباقي القطاعات، شكرا لكم على ان الثقافه باقليم العرائش رافعه اساسيه من الروافع ديال التنميه، والحضور ديال اليوم يؤكد باللموس ان اقليم العرائش لا يزال بخير. المداخله ديالي تتمحور على زوج نقط اساسيه، لطالما امنت بان الواجهه الثقافيه واجهه اساسيه من واجهات الصراع الطبقي. سي محمد، النقطة نقطة ثانية. الثانية. بالله لا ما يمكناش نتكلموا على دمقراطة الثقافة الا باستفادة ابناء الفقراء. من هاد من هده الخدمه العموميه لكل كل اجهزه الوزاره والمصالح الخارجيه مسؤوله ان كل مغربي ومغربيه طفل وطفله مغربيه أن خص يستافد من هاد الخدمه العموميه هذه واحد جوج ما يمكنناش نتكلمه على عداله مجاليه واقليم العرائش بما يسخر به من مقومات ومؤهلات كيعيش خارج الركب ديال التنميه ديال جهه طنجة طوال الحسيمه والدليل هو انه ما عندناش التمثيليه إقليمية ديال وزاره الثقافه على المستوى لإقليم اقليم اقليم العرائش انا عندي رجاء okay. ما للم... لا لا لا ما كاين مركز الثقافه يلا كاينه مرسيحه المركز والله يلا okay. ملحق ومركز okay. كاين سياح الثقافه okay. لا okay. الثقافه دونك okay. ديال الجهه ان الواجهه الثقافيه تكون ركيزه اساسيه في هذا البرنامج ديال العمل ديال الجهه والاستحضار ديال ان اقليم العرائش راه صحيح كاينه مؤهلات اقتصاديه وكاينه جوج مناطق صناعيه ولكن انا مؤمن بان الواجهه الثقافيه يمكن لا يكون مدخل اساسي ديال التنميه الحقيقيه على مستوى اقليم مدينه العائش لكم مني شكرا كل محبة. شكرا استاذ فيصل. الاستاذ استاذ استاذ الجليل. نحن هنا نحب أن نستمع إلى كل مداخلات حتى الآن لم نتوقف حالة الوقت من الأستاذ أمان لبعض الأستاذ فعلا اذا والتوسيع مثلاً خصومتهم يساهموا في دعم الثقافة ودعم القراءة والنشر والتوزيع والقراءة وبزاف ديال الحاجات اللي في الاندستري الكولتيغال <تصفيق> أه على حسب الحد العلمي ديالي حسب العلم ديالي كنعرف واحد الشركة وحدة بنك ما غنقولش الدعاية دي ديالو هو اللي مخصص واحد لو ديال الاطلس للرواية الفرنسية في المغرب على حد علمي هو الوحيد اللي كيعطي ان بري كلتيغيل في الكتابة نعاود أه نكررها الثقافة ماشي شأن ديال الدولة حتى القطاع الخاص خصو يساهم وخصنا بين مزدوجين ناوبليجيوه نفرضوا عليه يساهم ما قاعدين نديروا له الدعايه ولا تخفيض في الدارين كاين اليات باش نحفزوا يساهم حتى هو وشكرا. فعلا، إذا هو توسيع مثلا تفضل على الهامش وانها توزع باش كنعززوا الهويه والانتماء والاعتزاز بالانتماء باستعمال القاموس الدارج. هذا من جهه بالنسبه للصناعه الثقافيه كما قال الاخرين، انا الصناعه الثقافيه ضروري كنت كنتمنى ان يحضروا معنا الملتقى الجهوي مثلا في حول الثقافه مره اخرى، يحضروا معنا خبراء اقتصاديين او شركات اللي باش يفهموا كيف كيتعامل المثقف وكتكون شراكه، وهذه هي الشراكه الثقافيه. بالنسبه للصناعه الثقافيه أه نقصد كنقصد بها أن قبل ما نرمم ونفكر في الترميم، الترميم مثلا الأبراج أولا في الترميم، الإنسان اللي غادي هذا هذاك البرج. غادي نسمع الإنسان أو نبني الإنسان اللي غادي يفهمنا كيقصد الرسائل ديال مثلا ما نفوتش في حالة مثلا في ليكسوس غادي نخلي الأشجار، علاش نقطع الأشجار مثلا؟ وإنما نحاول نشجع أن تكون مقهى ####تكون مقهى صغير تكون غيسطو أن مني كتمشي مكتلقاش الأشجار أو تلقا الشمس على راسك أو مكتلقاش مثال مثلا كنمشيو في القصر ديال المعتصم مثلا في ألميريا مثال كنجبرو عصاره ديال القهوة كنجبرو أو كنحاولو نستحضرو أو كنستقرو الجدران مثال... او لما كنفوتو المقاهي المقاهي الناس اللي ما كتفهمش الثقافه مثلا في برج القلعه اولا كنجبلوا نجيبوا متثقفين عندنا دوليين كناخوهم معنا تما كنجبروا ناس اللي كتقدم لنا اتاي و اتاي مثلا والقهوه كيضربوا الكاكاوبي كنشموا الرائحه ونضنا ما ما قدرناش نجلسوا هذه دليل انا ما نفوتوش انه يكون واحد المنطق في النزيد ديال هذه آه التوثيق والله السيدي الرايس انا راكي شاطر من راي خصوصا قابلات بني عروس وداعيات مولاي عبد السلام راه معروفه الحمد لله القطب الرباني ديال مولاي بالمشيش وشكرا. بالنسبه للدعم السياحه الثقافيه خصوصا الدعم ديال السياحه الثقافيه على ومرحبا بكم عندنا. اقترح عليكم اولا قبل كل شيء توصية مسلك عليكم مسلك مسلك مسلك ولكن الله نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن إلى نحن إلى نحن نحن نحن نحن إلى نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن اللي كان السجناء كاين كاين كاين إلى آخره. اه شو يلا لا لا لا لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح على اسمح مواقع مهمة جدا على سبيل المثال الموقع الاثري تاج المزورة التاج المزورة هذا بدأته التنقيب التاج البريطاني من مورا آه نقب فيه دي مون طالبان بتكليف من الجنرال فرانكو وكان رسائل توثق ان هذا الموقع الاثري اللي تم التنقيب بالتوازي مع تمودا ديال تطوان وبالتوازي مع ليكسوس وكاينه رسالة من مون لويس دي الى الجنرال فرانكو كيوصف فيه بلي هاد الموقع الاثري التاج الصخري ديال هو الموقع الاكثر اهمية المهم على كل هاد الموقع الا ما تمناش ولا ما عرفناش فيه راكيجيو اجانب كيجيو اجانب من هاد الموقع الاثري هذا وحنا هنا في الاقليم ما كنعرفوهش اذا خاص مجهود يتبذل على مستوى التعريف ديالو انا كنشكر السيد النائب البرلماني السي سيمون اللي المداخله ديالو هضرت على الاقليم كامل هضرت على, على الاقليم كامل بان الثقافه هي عند اولاد في 2016 هو دابا باقي مسدود ما عرفناش علاش شنو السبب مع العلم ان العريش كتعاني من فراغ هذا الدعم العمومي يعني كيعاني من مجموعه ديال ديال اضطرابات حيث كثير من الاحيان يذهب الدعم الى غير مواضعه ويتم توزيعه بطرق مشبوهه ينبغي يعني اعطاء الاحقيه يعني للكفاءات وللمشاريع الهادفه هنالك مشاريع يعني تشارك في التفاهه والتمييع يعني باستضافه فنانين هابطين ويتم يعني تحميل اشتراكتم عمل ينحو نحو التركيب وليس الصعب وبالتالي فهو يلامس الافقيه جدلية بين الاكاديمي وبين البلغوري في عملكم آه، هذا بالنسبه للسؤال الاول، السؤال الثاني اشرتم آه، الى ان كتابكم آه، تاريخ المغرب المعاصر موجه آه، تريدون له ان يقراه الطبيب والمهندس هل يمكن أن نضيف إلى هذه الأصناف المتعددة الفاعل السياسي وصانع القرار السياسي؟ وكنت قد أشرت إلى أن صياغة السياسات وقرارات السياسية في الدول الأوروبية والأمريكية يساهم فيه المفكرون والمناضلون الكبار، فليمكن أن نستوطن من هنا أنكم في كتابكم هذا توجهون رسائل واشارات الى الى الفاعل السياسي والى صانع القرار كي كي يقرا تاريخ و ويوظفه في صناعه هذا القرار شكرا لكي يكون يعني المردوديه اصلا وصلت ثقافيه لا يجب ان تستمركز في محور واحد لان مدينه القصر الكبير الان هي مدينه اصبحت يعني مترابيه الاطراف والسكنه يعني انتشرت وحتى لو كان في يعني في كل دين المدينه ثم ايضا لا قلت المهرجانات فان اقترح ان يكون هناك مهرجانا قارا للمراه فنحن ان رئيسة الرئيسه لرابطه كثيفه المعرضي فرع القصر الكبير يعني نضمت لحد الآن ملتقى أول وملتقى ثاني حول المرقب المتعا انتمائي إلى مدينة القصر الكبير فمدينة القصر الكبير حالياً تشهد دينامية ثقافية وبنتها تحتية تتعزز بمكتبات عسلام عامر وكذلك بالمركب ربما ما سيسن ومركب عسلام عامر لكننا نطالب ب فنادق يعني لابد بان حين ناوي ونستضيف المثقفين والمثقفات من مختلف ربوع المملكه فنحتاج يعني الى فنادق كذلك نحتاج الى تشوير هناك معالم سياحيه تراثيه وما مهمه لكن دعم إنتاج ديال الانشطه السينمائيه ودعم إنتاج مقابل دعم المهرجانات لان المغرب شاف واحد السياسه ديال المهرجانات أنا بالنسبة لي شخصيا وحضرت بحال مجموعة ما عندهاش مردودية بحال دعم الإنتاج، لأنه الآن كنتحدوش على الثقافة كواحد الطرف ولا كواحد التعبير على الذات كنهضروا على الصناعات الثقافية، هذا مفهوم جديد كاين الصناعات الثقافية، كيفاش نخرجوا من الجانب ديال على أننا واحد الناس عندهم حماق الشعر طويل وحومق ويديروا الشعر ويديروا السينما ونوليو فاعلي اقتصاديين، باش كل فاعلي اقتصاديين كيخص يكون هناك دعم لأن المجال الثقافي في العالم هو مجال هش. فالدول العالم كامله كتساهم في الثقافه فبالتالي هنا كيخص دعم باش يمكننا نكون عندنا فعلا صناعه ثقافيه باش ما تكون عندنا سياحه السائح يجي اجبر ما يشوف يجبر عروض مسرحيه يجبر انشطه ثقافيه ثاني حاجه واحد المشروع كان درتو المكتب السابق ديال الجهه وكنرخصوا يستمر هو ديال لا كوميسيون دو فيلم يعني لجنه الفيلم هو كيفاش المغرب كيعرف واحد الدينامية كبيرة في الإنتاج السينمائي، كيفاش تجيها تشجع الناس يجيو للمنطقة ديال الشمال يصوروا فيها كتوفر لهم بإمكانيات بسيطة جدًا أوتيل بواحد الإمكانيات. كنمشي مع الفكرة اللي قناة سعيد نعلم، فيما يخص دعم يعني السياحة يعني الثقافة السياحية في المشاريع يعني منشورات وهادشي، والمنشورات مايمكنش مايمكنش تكون إلا يعني دعم دور نشر اللي هي الأساس. لتطوير يعني يعني في استوا يعني قادين بصفه عامه وهنا من نرجعوا حتى واحد القضيه ديال دعم اصحاب المكتبات لان ما تقدر بدون دور دور يعني مكتبات وحنا يعني بعدنا انا كنشوف علاش على الواجهه على المكتبه يعني ولهذا خص المكتبات هذا الناس يتحمسوا من دابا انا عندي عندي السؤال علاش ما تشركوش ما تشركوش مثلا ما تشركوش سواء في المعارض المكتبات وكذلك بالنسبه لدور النشر وهي اساسيه هنا فيما يخص يعني مساله بالنسبه للجهه يعني خصنا اخرى قطاعات اخرى يجب في ديال ديال فيما يخص دعم النصر دور نشر والكتاب، وحنا شرف لنا بالنسبه في الجهه مثلا عندناش في أخوان اللي هي تطورت درك الكتاب، ولكن العريش تراجعت بشكل كبير مع هي رائده بالنسبه للنصر يعني دور النصر ريماديس، المرحله الاستعماريه كانت يعني ساهمت يعني في يعني في نشر الثقافه، نشر الكتاب والى اخره، ولكن انا اهتمام يعني أكبر توصيه ومقترح يعني على مستوى تبير الحكمه في قطاعات اخرى بالبيان هذا قطاع النشر والاعلام لا في يعني يعني اللي هذا الشيء كامل من الجهه نصل ما شكرا